sitawelele sitawelele sitawelele sitawelele ya alonevusha kitambaa hicho nevusha paka chapa we chapa e paka subuhi pika paka subuhi pika paka subuhi paka atakasubuli shujaa atakasubuli aza maboko sawa ba shabaji jojo